بسم مشین بس موند شوبم مینہ میم اشوبم مینہی امین میام مہین نم جہ لل جہین لل جہیم ان پہ ال رہ ساری مغرب پبل پد البل اکثر الک سر اولی اہل نار اہل جہنم اللہ رزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی نصاب ان کی مشروبات جو ان کو مزید اذیت میں مبتلا کرنے گے کھانا کھانے کے بعد اس قدر زہریلا اور بصور کے درد ان کا کھانا جب وہ کھائیں گے پھر وہ ان کو پیاس ہو سمجھیں گے کہ شاید پانی کو پیئیں تو ہماری طبیعت میں ہلکی پھلکی ہو اس میں پیتر ہی آ جائے پانی کو ترسیں گے تو پانی ان کو پلایا جائے گا سخت گرم کھولتا ہوا پانی اور لال ابو عزت نے ان کے لیے جلی سزا رکھی ہے کھانے پینے والی چیزیں ان کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوگی کھائیں گے پئیں گے پھر وہی جہدم کے اندر چلیں گے سڑیں گے یہ ایک الگ مقام ہوگا یعنی کھانے پینے کا اس آگ کی طرف پھر जैसा کر واپس آئیں گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورت الرحمٰن کے اندر فرمایا یا تو نہئی نہ یہ جہنم کے اندر ہی مختلف مقامات رکھے ہیں اور جتنا کسی کا بڑا جرم ہوگا اتنی اس کو کڑی سے کڑی سزا جرائم کے مطابق ہوگی جرائم کے مطابق ہی ان کو کھلایا پلایا جائے گا اور پھر وہ پچھتائیں گے کہ ہاں ہم کبڑا ہو گئے ہم اپنے آباؤ اجداد کی اندھیر تدریر کرتے رہے جو باپ دادا نے کہا تحقیق نہیں کی اس پر غور و فکر نہیں کیا بس ٹھیک جی ہے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بھائی بڑھے ایسے کرتے آئے ہیں یہ ربش شروع سے چلتی آئی ہے اللہ رب الزر نے ہمیں عقل سے شعور سے فام سے نوازا ہے غلط رستان کر دینا چاہیے تکلیف کی طرف نے یہی فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فاصل قبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو جیسے ہم دنیاوی معاملات میں تحقیق کرتے ہیں دین کے معاملات میں بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے دینی میں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے بیت ہوتی ہے اس کی بات کو ہم فالو کریں اپنائیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر خیر ہے قرآن و حدیث کو ترق کریں گے اخبار اور ایسے اخبار الرجاد جو سراسر قرآن کی طرف دیکھا جاتی ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا صلی اللہ ان کے لیے علیہ اس کے بعد کو نافرمان لوگوں کو ان کا لوٹنا ہوگا وہ کھانا کھائیں گے باپ دادا کو گمراہ پایا اور گمراہوں کے پیچھے چال دیے وہ کے نشانات کی جاتے ہیں. دادا رستہ اپنا لیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے درست بات لینی چاہیے درست بات کون سی ہے؟ پر سے ہیں. وہ والا سکھانے والا اپنا ہو بنا ہو فالو کریں شیطان آیا تانا, اس نے کہا تھا نا تو حضرت نہیں ہوتے ہمیں سننا چاہیے بات کو دل میں جگہ دینی چاہیے جس کی بات سد کے فیصلہ کرنا چاہیے کتاب اللہ سے اور تکلیف ترب کرنی لینی چاہیے تقریب کوئی صحابی مقلد نہیں تھا قابل میں سے کوئی مقلد نہیں تھا تقلید کا سلسلہ تو یہ ہمارے برس باغت کا یا پھر اس پر مذہب بنائے گئے ہیں جن کی تکلیف کی جاتی ہے حضرت امام شاپی حضرت امام مالک حضرت امام محمد بنبل اور ہمارے برسوت سب سے بڑھ کر امام ابو امار کی تکلیف کی جاتی ہے یہ چاروں اور اپنا خیر ہے تعلیم تو یہ تھی بہت سے اگلے لوگ بہت سارے اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں وہ گھبراہ ہو گئے اللہ علیہ وسلم گھبراہی اور سے بجائے اس کے رات پر